A na močar si vojko močar <totipos> Čo mi pôjde tuj voseni za ženu? Lir mi a pôjdu ku dňvčasku švarnomu, Čo mi pôjde tuj voseni za ženu? Bila kočma horila, horíla, išla moja milá skosela A jak ona tuto kočmu hasela, u partušku zemnú vodu nosela. A jak ona tuto kočmu mu hasela, u partušku zemnú vodu nosila. tak duma buď za koho nedajú, naši tak duma buď za Prechodí lamity, prisilili steňa. Hrodi noč to moja, skomáhať dežeňa. Hrodi moja, skomáhať dežeňa. orko bala narod ko